خلينا النهاردة نتكلم في اسهل ثلاث طرق تقدر تعمل بيهم انترو احترافي مجانا <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اهلا بيكم في فيديو جديد بقنا فترة ما عملناش اي فيديوهات عن صناعة المحتوى فقلنا نعمل فيديو عن ثلاث طرق مجانية بسيطة تقدر تعمل بيها انترو احترافي طبعا انت لو لسه بتبدأ في صناعة المحتوى فاول مشكلتين هيابلوك إنك تلاقي ماتريال مجانية تستخدمها ودي اتكلمنا فيها بالتفصيل في فيديو هيوصلك اقتراحه فوق أو هنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. الحاجة التانية إنه في ناس ممكن تفكر لو مش معاها مثلا كاميرا احترافية أو إضاءة أو سيت أب أو لوكيشن مناسب من وجهة نظرها يعني فوقتها بتبقى عايزة إنها تعوض حاجة زي كده بإنها تعمل حاجة احترافية أو تجيب ماتريال احترافية أو مثلا تعمل انترو تجيب لوجو كلام من ده بشكل احترافي. بحيث ان ده يعوض ده لكن مش كل الناس تقدر تتحمل تكلفه انها تتواصل مع مصمم فريلانسر علشان يعملها حاجه احترافيه خاصه بيها وكمان مش كل الناس تقدر تتعامل مع البرامج الخاصه بالتصميم علشان تعمل حاجه خاصه بيها من الصفر فخلينا بقى نتكلم في اسهل 3 طرق تقدر تعمل بيهم انترو احترافي خاص بيك بشكل بسيط ومعبر ودي طبعا هتكون حلول مؤقته لحين ما تحصل حاجه من الاتنين يا يعني اما انك تقدر تتعامل مع برنامج الافتر افكتس والبرامج الخاصه بحاجه زي كده او انك تقدر تتواصل مع فريلانسر وتتحمل تكلفه انك تعمل حاجه احترافيه خاصه بيك خصوصا زي ما قلنا لو انت لسه بتاخد اولى الخطوات في صناعه المحتوى فبالتالي فكره انك تدي ميزانيه او تخصص ميزانيه لانك تعمل انترو او لوجو او ايا يكن حاجه زي كده ما بتكونش في الحسابات وطبعا مش محتاجين نقول ما تنساش انك تدوس على زرار اللاي يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه وتقدر تقول لي لو في اي حاجه غير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وغير اللي اتكلمنا فيها قبل كده في البلاي ليست الخاصه بصناعه المحتوى اللي هتكون موجوده على القناه تقدر تشوفها لو في حاجه بقى غير كل دول انت حابب نتكلم فيها تقدر تقول لي عليها في التعليقات اظن سهله اتفقنا اتفقنا طبعا وفي كل الاحوال يفضل ان الانترو ما يزيدش عن 8 ثواني بحد اقصى يكون 10 ثواني علشان بس المتفرج ما يملش وانت توصل المعنى، فيلا نبدا في الطرق، الطريقة الأولى من خلال المواقع والتطبيقات اللي بتساعدك في إنك يا دوب بتحط الاسم وهو يعمل كل الشغل، وساعتها أنت بتدخل عليه وتختار بس القالب أو الشكل الأقرب للحاجة اللي في دماغك، وبعد كده بتسيبه يعمل كل حاجة، لكن طبعًا للأسف نادرًا ما بيكون حاجة زي كده مجانية ومن غير علامة مائية، ولو يهمك النتيجة وممكن تفوت حتة العلامة المائية دي، ففي موقع بليست وده موقع حلو جدًا وبيتميز بأنه تقدر بكل سهولة وبساطة أنك تكتب فيه اللي أنت عايزه وهو يعمل المطلوب وشكرا وقع فورست وده في ميزة حلوة وعيب وحش العيب انه يعتبر فيه اكبر لوجو ممكن تقابله او تتكابل فيه في اي برنامج على الانترنت اما بالنسبة للميزة فهو بصراحة تقدر تعمل منه شوية انتروهات على وضعها جدا تقدر تعمل بيه شغل لو انت هتعمله من خلال بريمير برو او افتر ايفكتس هيكون متعب جدا بس عشان ما تيأسش برضه فانت عندك مواقع وتطبيقات مجانيه يعني عندك مثلا موقع وتطبيق كانفا وده تقدر تعمل بيه شغل عالي جدا من غير اي مشكله وكمان تطبيق انترو ميكر وده كنا اتكلمنا عنه في فيديو زمان عزلك اقتراح الفيديو فوق هنا ونسيبه تحت في ديسكريبشن بوكس علشان تعرف باقي التفاصيل لكن هو بيطلع شغل فعلا عظمه خصوصا لو انت هتحمل او هتجيب النسخه المدفوعه واخر موقع معنا في الطريقة دي واللي يعتبر مسك الختام وهو موقع شبيه جدا بموقع كانفا وهو موقع فيديو كريد الا ان فيه مميزات اكتر خد عندك سيدي اولا هو مجاني تماما ومن غير اي لوجو ثانيا تقدر تضيف فيه نصوص تقدر تضيف فيه صور تقدر تضيف فيه فيديوهات تقدر تضيف فيه تقريبا اي وكل حاجة انت عاوزها ثالثا هو فيه تمبلتز كتيرة جدا وكلها مجانية ومتقسمة وفي اكتر من حاجه ومتحدثه باستمرار رابعا في ريشوز كتيره جدا يعني انت لو عايز تعمل انترو لتيك توك موجود عايز تعمل انترو مثلا مربع لانستغرام موجود عايز تعمله لليوتيوب اللي هو 16 ل 9 موجود برده غير ان دايما زي ما قلنا متحدث باستمرار وفي حاجات حلوه جدا وكاتيجوريز او تصنيفات كتير ومش بس هو محصور على الانترو او الاوترو والكلام ده كله هو كمان تقدر تعمل فيه تعديلات اكتر من كده بسبب المميزات دي ويمكن اكتر منها كمان وانا نسيته مثلا لان انا فعلا حبيت الموقع ده فنقدر نقول انك بتطلع منه نتائج عظيمة جدا ده للاسف ملوش تطبيق وكمان يفضل انك تفتحه من خلال كمبيوتر الا انك لو مش معاك كمبيوتر ومضطر انك تتعامل بموبايل فتقدر تفتحه وتعمل شو از ديسك توب فبعدها يفتح معاك عادي ولو قلبت الموبايل مثلا او قلبت الشاشه هتقدر تستخدمه الى حد ما بشكل كويس سول بالكمبيوتر او بالموبايل عادي يعني شغالين معاك في كل حاجه. الطريقه الثانيه انك بتحمل قالب او تمبلت جاهز تقريبا مش ناقصه انك تدخله على برنامج الافتر افيكتس اللي هو البرنامج الخاص بحاجه زي كده بحيث انك بتعمل عليه شوية تعديلات بسيطة وبيطلع معاك بشكل احترافي اكتر من الطريقة الاولى ولو انت بقى مش بتعرف تتعامل مع الافتر افكتس خالص زي حالاتي مثلا او ان امكانيه الجهاز عندك ما تسمحش انك تشغل البرنامج ده فوقتها بشوية دعبسه زيادة هتلاقي مشاريع انتروهات معمولة البرمير اوقات المصممين بيعملوها كتسهيل يعني موجود لك اقتراح فيديو اتكلمنا فيه فوق هنا او هنسيبه تحت في الديسكربشن بوكس اللي هو فيديو المصادر لو تفتكر اللي قلنا عليه في الاول بحيث ان احنا اتكلمنا فيه عن موقعين تقدر تلاقي فيهم قوالب مجانيه جاهزه للبريمير والافتر ايفكتس وزي ما قلنا لو مش هتعرف تشتغل على الافتر ايفكتس ما تياسش دور زياده شويتين ممكن تلاقي قوالب جاهزه للبريمير برو والطريقه الثالثه واللي بفضلها بما انك مبتدئ هي انك تعمل انترو بنفسك من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر، ودي الطريقه اللي بيتعامل بيها الناس الكبار المحترفين او اللي عندهم قنوات كبيره، وقبل ما نفكر ونقول جبت ايه جديد؟ ما انا لو اعرف كنت عملتها من الاول يا عم، هقول لك ان احنا نعملها بطريقه ذكيه جدا، يعني الانترو اللي ظهر في اول الحلقه لو كنت ركزت معاه واللي هيعرضه عليك دلوقتي تاني. الانترو ده اكيد هيتغير في المستقبل لان انا اللي عامله وانا مش محترف اساسا، لكن عملته بنفس الطريقه دي. وعلى نفس الطريقة برضو افتكست انترو كأني جيمر مثلا زي كل الأمثلة اللي عملوا عليها من البداية في كل الطرق اللي فاتت وهو الانترو ده الموضوع بسيط سواء من الموبايل او من الكمبيوتر ركز معايا انت كل اللي عليك يا سيدي انك هتدخل على المواقع اللي احنا لسه قايلين عليها في الطريقة اللي فاتت وتحمل منها قوالب نصيه مجانيه، ولو اتكعبلت في طريقك في اي ترانزيشنز اللي هي انتقالات يعني هاتها معاك في السكه، وبعد كده تدخل على مواقع تحميل فيديوهات بدون حقوق ملكيه، ودي برده موجوده في نفس الفيديو اللي عمال نشرحه من البدايه اللي هيظهر لك فوق هنا او ظهر قبل كده وهيكون موجود تحت في ديسكريبشن بوكس، هتدخل عليه وتحمل فيديوهات بدون حقوق ملكيه قريبه من المحتوى اللي انت بتقدمه او اللي انت ناوي تقدمه. يعني لو تقنيه لو جيمنج لو طبخ بحد اقصى مثلا ثلاث فيديوهات وكل فيديو تاخد منه ثلاث ثواني علشان يبقى ثلاثه في ثلاثه بتسعه اللي هو اقل من 10 ثواني زي ما قلنا في الاول وبعد كده هتدخل على برنامج برو تجيب الفيديوهات جنب بعض ومع شويه ترانزيشنز ومع شويه قوالب نصيه تكتب عليها كلمتين معبرين سواء الاسم او اسم القناه او تحط اللوجو وتحط لك كام كي فريم كده لزوم الحركات وبعد كده هتخرج الفيديو موبايل فاحنا اتكلمنا قبل كده عن تطبيقات اشبه بالبريمير برو او تطبيقات احترافيه وهسيب لك اقتراح الفيديو فوق هنا وهنسيبه تحت برده في الديسكريبشن بوكس تقدر تحمل اي تطبيق منهم وبعدين تدخل على نفس المواقع وتحمل نفس الفيديوهات وتمشي على نفس الطريقه وهناك بقى في التطبيقات دي ما تقلقش مش محتاج تحمل ترانزيشنز هي موجود فيها الترانزيشنز او الانتقالات والقوالب النصيه زي الفل بحيث انك سواء من الموبايل او من الكمبيوتر هتعمل انترو احترافي عباره عن فيديوهات مع شويه قوالب نصيه مع شويه ترانزيشنز وبس كده مش اكتر وفي النهايه الانتر هيطلع معاك زي ما وضحنا ومفيش عزم اكتر من كده طبعا كل اللينكات هتكون موجوده تحت في الديسكربشن بوكس بحيث انك تقدر تدخل عليها وتمشي على اللينكات الخاصه بكل طريقه من الطرق الثلاثه زي ما تحب طبعا وكان كان في طريقه شبيهه كده بالطريقه رقم ثلاثه الا ان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي يعتبر تطور احترافي عنها شويه فعلشان كده ما اتكلمتش فيها ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا زي ما اتفقنا وتقولي في التعليقات ايه الحاجه اللي ليها علاقه بصناعه المحتوى غير اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده وغير اللي اتكلمنا فيه في البلاي ليست اللي موجوده على القناه اللي تحب نتكلم عنه ودي كانت نهايه الحلقه نلقاكم على خير